Гуляйпільців привезли на трьох шкільних автобусах, що надала місцева громада. Це переважно жінки з дітьми та літні люди. Приїхала до Запоріжжя і опікунка свого онука Валентина Іванівна. Каже, пересувалися до обласного центру об'їзним шляхом через Нову Миколаївку. Добралися хорошо, привезли нас автобусами. Тут чаєм напоїли ситуація, звісно, погана, погана ситуація. Бомблять з усіх сторін. З внуком. Я – опікун. Я – опікун, він – сирота. І я приїхала. Приїхала з ним – внучок. Це вже третя група гуляпільців, яка приїхала до Запоріжжя протягом останніх трьох днів. Загалом – близько трьохсот осіб, серед яких – переважно діти, повідомив директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Марокко. За його словами, тут переселенці перебувають кілька годин, потім їх розселяють по навчальних установах міста. «Це евакуація на випередження, попередня евакуація, тому що там поруч ідуть бойові дії, ми не маємо допустити, щоб постраждали цивільні, постраждали діти, тут ми їх реєструємо, тут ми їм даємо можливість трішки перевести дух, вони тут можуть поїсти, є допомога у вигляді первинних сухих наборів, сухих, сухпай, які ми віддаємо, тому що зрозуміло, що люди її вбрали найнеобхідніше, хліб, далі після до цього ми їх направляємо до наших інтернатів, дитячих садочків закладів освіти, там, де є умови. Від місцевих жителів у логістичному хабі приймають продукти тривалого зберігання, предмети першої необхідності, одяг, взуття, ліки, розповів голова Вознесенівської районної організації Товариства Червоного Хреста Едуард Плашенко. Можна приносити дитя... дитячі харчування, памперси. Засобы гигиены, и дитячие, и недитячие, и в салфетках, и в антисептик. Э, лекарства, медикаменты, э, обезболивающие, э, антигриппозные, э, диабетические второй группы, не инсулин. Э, что там дальше? Ну, сердечные, давление, э, бисопролол, это тахикардия, комбиприл. Бутылирована, очищена вода минеральная, вода 1,5 литра, пив литра, детячая вода. З маленькими переселенцями у хабі працюють дитячі психологи. Застосовують методику спілкування з дітьми за допомогою спеціально підготовленого собаки. В мирний час вона працювала з дітьми з інвалідністю, це діти з аутизмом, з ДЦП, це діти, які були переміщені з зони АТО, починаючи з 2018 року існує наш центр. І зараз за допомогою собаки ми допомагаємо дітям, які були переміщені, допомагаємо подолати тривогу, зняти емоційне напруження, подолати страхи, трошки заспокоїтися, трошки відчути звичний для них стан дитинства. Це ваша собака? Так, це мій собака, його зовуть Йосей, це російський мисливський спаніль, який пройшов навчання, пройшов відбір, отримав сертифікат, він сертифікований собака-каніс-терапевт. Логістичний хаб працює у Запорізькому цирку протягом п'яти днів. Тут прийняли близько 500 людей, евакуйованих із тимчасово окупованих російськими військами міст Запорізької області Гуляйполя, Енергодара, Васильівки Каменського. Кілька сімей дісталися самотужки з Маріуполя та Волновахи. Крім Гуляйпільців, сьогодні по обіді до Запорізького хабу приїхали автобуси із Оріхова, розповів Владислав Мороко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.